Claudiu Mandan, inevitabilul, va trebui să le invit me foarte repede pe Liviu Dragnea la Comisia SRI. Presubliere dintele PSD, Liviu Dragnea. Trebuie invitat foarte repede la Comisia Parlamentară de Control asupra activității în SRI pentru a detalia declarațiile despre presupusa implicare a Serviciului Român de Informații în formarea Guvernului Usl în 2012, a afirmat vineri, Larfi, presupunere din telecomisiei Claudiu Manda. Atât ca pre-subliniere dinte, dar împreună cu comisia, va trebui să le invităm pe domnul Dragnea la comisie sublinierei să detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea în spațiul public sublinierei. Acesta este unul dintre ele sublinierei. Rămâne să ne spun în faca comisiei. Inclusiv cu detalii pe care poate nu le-a spus un spațiul public, se ne deme seama cum au stat lucrurile. Din ce după acest lucru va trebui să avem sub liniere, e un punct de vedere al celor din conducerea SRI de la vremea respectivă. Dacă s-au implicat sau nu, dacă sunt elementele a sublinierea cum sunt prezentate de domnul Dragnea sublinierei bine înțeles ce o să avem o concluzie, a spus Claudiu Manda, potrivit a El nu a indicat în zodat pentru audierea lui Dragnea. Nu pot să vezi un orizont de timp, ne dorim foarte repede. În acest moment, ne dorim să încheiem cea de-a doua audiere cu domnul Koldea, pentru ce sunt multe lucruri pe care le avem de discutat cu domnia sa. Se petem în Oare nu o să fim o parte dintre noi în car? Pentru ce mergem să discutăm cu Comisia Omoloar din Germania, să vedem sub liniere -i acolo cum stau lucrurile, pentru ce ne-am propus să discutăm cu câteva comisii din ceri importante, cu servicii importante, iar imediat după ce o să finalizme această audiere avem nevoie de un răspuns din partea domnului Besescu, dacă vine sau nu la comisie. Sublinierei se discutme care sunt următoarele persoane pe care le invitme sublinierei, bineînțeles, domnul Dragnea este una dintre acestea, printre primele pe care dorim să le invitme la comisie, a precizat senatorul PSD. Pe de alt parte, manda nu exclude o viere la Comisia Parlamentară a fostului director al Serviciului Român de Informații, George Maior. Nu exclude. Când am văzut cu domnul Maior, are mai ce? Dacă mai sunt elemente care poate ne-au secepat din audierile anterioare, le putem proba sau le putem discuta cu domnul Maior, fie printr-un format scris, în care se transmitem întrebrile sublinierei se ne răspuns, fie să fie invitat din nou la comisie, dacă sunt mai multe lucruri de discutat sau, eu subliniere tiu, mai multe lucruri de dezvoltat, a menționat Claudiu Manda.